Moi! Tervetuloa taas! Ja kannattaa. Niin, että kannattaa. ei tästä ehtiä koronaisuutta. Ja, ja, ja se on ja, ja mä tykkään aika paljon piirteä. Ja on ihan olkoosia. Mä Tällaista oli jotain. Tää tuntuu jotain melkein kovea slide niin ihmusherin se on ihan selvä että käytöihin se on